בית חולים ערך מבצעת רמת דם, ובו נאספו 80 פיינט, דם מטורמים. בית החולים קיבל אסוף 8 גלון של דם בהתרמה. האם הם השיגו את היעד שלהם וכמה יותר או פחות מהיד הצליח בית החולים לאסוף? אז הם הצליחו להתרים 80 פיינט. אנחנו יכולים למצוא כמה גלון זה ולראות אם זה יותר או פחות משמונה גלונים. נתחיל 80 פיינט. נעשה את זה צד צד, ייתכן שאתם יודעים כמה פיינט יש בכל גלון, וייתכן שלא. אני מציע שנמיר תחילה לקווארט, ומקווארט נעבור לגלונים. אם אתם מדהים, מדהים להמיר מפיינט לגלון, תוכלו לעשות גם כך. אז בואו נמיר לקווארט. יש לנו 80 פיינט, וכמה אנחנו פילו נחלק את זה כדי לקבל קווארט. אנחנו עוברים מיחידה קטנה פיינט ליחידה גדולה יותר, קווארט. אז זה לנו עכשיו פחות, לכן זה אומר שנחלק. המספר שנקבל אמור להיות קטן יותר כאשר נעבור לקווארט. זה יהיה קטן פי 2, כי יש, יש בעצם 2 פיינט בקווארט. לא נכפיל ב-2, לא יהיה לנו יותר קווארט, אלא נחלק ב-2. אפשר גם לומר שנכפול בחצי. כמו לחלק ב-2. ונדאג שזה יסתדר לכל. יש אחד לכל 2 פיינט. או 2 פיינט لكل קוארט, או חצי קוארט לפיינט. בכל מקרה, עם היחידות זה מסתדר. נחלק 80 בשתיים, או נכפול 80 בחצי. וכך נקבל 40 קוארט. חשוב לי שתוכלו לחשב את זה לשני הכיוונים, כי לפעמים אין ניאל, אין לוח עם נחידת וצריך לחשוב, יש לי 80 פיינט, 2 פיינט לקוארט. יהיה לי עכשיו חצי מהכמות בקוארט, יהיו לי 40. כאשר יש בעיה יותר מורכבת, כדאי גם לוודא שהיחידות הנכונות מתבטלות בחישוב. במקרה זה שני פייט הם קוארט. הפייט במחנה והפייט במונה מתבטלים. נשארנו הם היחידות קוארט 80 כפול חצי. שהם okay. 40. יש לנו 40 קוארט ואותם. עכשיו נעמיר לגלון. אנחנו יודעים שיש 4 קוארט בכל גלון, או שבגלון אחד יש 4 קוארט. ושוב אנחנו עוברים מיחידה קטנה ליחידה גדולה יותר לגלון. וכאן הפקטור המקדם הוא 4. ומכיוון שעוברים ליחידות גדולות יותר, אתם יודעים שצריך לחלק ב-4. יש לנו פי ארבע פחות גלונים. כי גלונים זה דבר יותר גדול, וכדי לוודא שהעניינים היחידות מסתדר, יש לנו קווארט במונה, ונרצה אותו כאן למטה במחנה, ואנחנו ממהרים לגלון. גלון אחד הם ארבעה קווארט, וזה מסתדר. הקווארט בטל. ושימו לב שאנחנו מחלקים בארבע. ארבעים כפול רבע זה בדיוק כמו ארבעים חלקי ארבע, וזה מתאים לנו, אנחנו עוברים ליחידה גדולה יותר, 40 כפול רבע הם 10, והיחידות שנשארות הם גלון. אם כן, 80 פיינט שבית החולים, שבית החולים אסף הם 10 גלון, היעד היה 8 גלון. האם, אז האם הם עברו, עברו את זה? כן, ודאי, בכמה הם עברו את היעד? היעד היה 8 והם 10. כלומר תוספיצו שני גלון מעל היד שלהם